Сьогодні вони радіють відносній тиші та сонцю, бо в хатах не так холодно. В Оріхові, що за 6 кілометрів від лінії фронту, такі дні – рідкість, розповідає місцева жителька Тетяна Робота. Вчора взагалі тут проривалися в нескольких місцях, строчили її автомати, люди бахали. В жительки Оріхова Анни Прокопівни сьогодні подвійне свято. Жінка згадує, раніше в цей день в її будинку було повно гостей, які вітали з днем народження та днем жінок. Через війну майже всі вони евакуювались, тож цього року не святкуватиме, каже жінка. «Сьогодні, дай Бог, здоров'я всім, і подруги вже, і племінники вже всі перезвонили от і спитали, як і що, так що. Спасіба. І сусід мене не забуває, вже три рази сьогодні прибігав. Так що все нормально. Настрій такий, що я не дождуся, коли буде мир на землі, що приїдуть мої діти, я сяду і буду спокійно себе чувствувати. Навіть символічне святкування дозволяє не падати духом, каже пані Тетяна. Трошки посиділи, покушали. Тепер пічки, тупи, бо собак кормить через два часи. Що що Та ну що картопинку, а що ще там? Салатик якийсь змогли, схворганили. Що змогли, те зробили. А де овочі не брали з кока? У нас ми город садимо свіжиш? Все своє. Да? да, ми все своє в нас абсолютно консервіруємо все, що треба, робимо. Обстрілюють та баби ви бачили. Візде все позарос стало. У нас чистенько, красиво. Діти та онуки, Ніне Ключнік, усі виїхали до Запоріжжя або за кордон. Жінка каже: напередодні місто сильно обстріляли. Я от наситах скакаю, все равно прибираю. За косами дивлюся. Все равно, это хоть и ясно не важко, но э, я рублю. Куда? За ініціативи флористки з Дніпра Тетяни Токарської, жителька Моріхова волонтери привезли сухоцвіти. Їх створювали та надсилали флористи з різних куточків України. «Для того, щоб вони також відчули весняне свято, отримали позитивні емоції, отримали якусь частинку уваги, турботи від флористів. Був дуже короткий термін для підготовки, щоб встигнути до 8 березня все зробити, але дуже всі постаралися і разом нашою флористичною родиною в нас вдалося зібрати майже 200 букетів. «Ми ходили по дворам, шукали людей, вигукували їх. Вони всі сховані, вони всі знаходяться зараз в підвалах, тому що дуже сильно переживають і за обстрілів, переживають за своє життя». В Оріхові залишаються жити 1 700 людей, повідомив міський голова міста Анатолій Хворостянов. Крина Голонова, Артем Грасимом, Суспільне новини Запоріжжя.